Enteri. Mikä se on? Enteristä saat apua verkossa tapahtuvaan opiskeluun verkko perehtyneiltä opettajilta. Heihin voit olla yhteydessä puhelimella, sähköpostilla tai etäohjauksena Teams-sovelluksen kautta. Voit myös tulla paikalle Enteriin sen ollessa auki. Ajankohtaiset aukioloajat ja paikat sekä opettajien yhteystiedot löytyvät nettisivultamme. Miten sinne Teamsiin sitten pääsee? Mene Esedun kotisivulle ja valitse kohta Opiskelijalle. Pieritä avautuvaa näkymää alaspäin. Kohdasta Opiskelun tueksi löytyy Enteri. Klikkaa Enteriä, niin pääset Enterin sivulle. Vieritä tätäkin näkymää alaspäin. Teamsiin pääset liittymään klikkaamalla tästä kohti. Valitse Avaa Microsoft Teams. Kun avaat sovelluksen, näet listalla alimmaisena avoinna olevan Teams-neuvottelun, johon pääset painamalla liity painiketta Toivomme sinulle mukavia opiskeluhetkiä sekä lähi- että etäopiskeluun.